זהו רגע מאוד מרגש ומיוחד. ביום זה אנו מציינים את של החממה האקולוגית עצמון. החזון שליווה אותנו היה להביא לכאן, בתספר שלנו, לקהילה בשכונה, קדמת החינוך והמדע, ברמה הכי גבוהה שקיימת היום בארץ. החלטנו שחשוב לנו ללמד את התלמידים שלנו, לקרת אתגרי האולם של מחר בשיטות של מחר. שהילדים שלנו ילמדו מדעים ולא מהחוברת אלא בידיים מתוך חשיבה יצירתית, מחקר, ניסוי ותאייה כמו בחיים שילמדו לקחת אחריות לעבוד ביחד ולהגיע לתוצאות בחממה למדתי לשתול איחורים וזה תהליך מעניין שאני אוהבת אני ועוד שלושה חברים עבודנו על המערכת ההידרופונית שהייעוד שלה בכוח אדם, מים, מקום ואדמה אני הייתי כאן שבנו את החממה. אני ראיתי חממה ריקה. אם יש מטרה, ואנחנו שמים את המטרה שלנו כיעד, ויש לנו רצון להגיע ליד, זה בדיוק מה שקרה פה. ואני רוצה לומר לכשירה, עשית פה מהפכה. <ש> <ש> אני חושבת שראינו על הילדים היום ובכלל את הקהילה כרקמה אנושית מיוחדת, עם המון אהבה ואמון בבית הספר נעשית פה חינוכית יוצאת דופן ויוצאת מן הכלל אנחנו מוכרים כל אחת ואחד מכן מקרב לב על השותפות שלכם ועל חלקכם בתהליך פעולי כל בשקט בארוגה בכפר שם